Вітаю! З вами ініціатива Дамо Дітям рухатись. Вчителі часто нас запитують, як виглядають парти для навчання стояче. Тож в сьогоднішньому відео ми покажемо вам усі особливості. Це типова парта конторка, яка використовується в школах. Конструкція міцна та надійна. Стільниця прикручена до металевого каркасу на двох ніжках. Вага вируба немаленька, тому парта доволі стійка. Кути стільниці заукруглені. По краю йде кольорова крайка, колір якої, як і колір каркасу, можна вибирати. Маємо два регулювання. Перше – це зміна висоти столу. Таким чином стіл можна регулювати у відповідності до зросту учня. Оскільки в пілотних класах школярі змінюють своє положення, переходячи між стоячою та сидячою партою, тому, налаштувавши стіл на початку навчального року, наступного разу висоту можна змінювати через кілька місяців, коли діти підростуть. Ще одне регулювання змінює кут нахилу стільниці. Варто обладнана додатковою поличкою, гачком для наплечника та місцем для олівців чи ручок. Виробник передбачив зручну підніжку для почергового відпочинку ніг. Крім цього, є регулювання кожної ніжки, якщо підлога у класі не є ідеально рівною. Регулювання висоти потребує докладення певних зусиль і часу, тож змінювати її положення кожних 15-20 хвилин буде некомфортно. Тому ми не можемо рекомендувати цю парту для домашнього використання. Але, завдяки своїй міцності, простоті та надійності, це ідеальний варіант для використання в школах у парі зі стандартною партою. Це короткий опис шкільної парти для стояння. В наступних відео розповімо вам, які моделі підійдуть для домашнього використання. До речі, на нашому сайті ми зібрали більшість варіантів, які представлені на нашому ринку. Дякуємо за увагу і пам'ятайте, дітям потрібно рухатися.